Salam, hər birinizi xoş gördük. Efridə mən Ülker Abbaszadə. Bu gün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Qaləddin İskəndərov Binəqədi rayonu icra hakimiyyəti vəzifəsindən getdi. Fələddin Şahman oğlu İskəndərov Bakı şəhəri Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. AP-nin məlumatına görə bu bayədə prezident İlham Əliyev müvafiq sərəncamı imzalayıb. Astevinin rəhbərinin bacısı oğlu sui hadisəsinə görə dindirilib. Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səyimdar Cəmiyyətinin sədri Arif Aluşanova öldürməyə cəhddə və küllü miqdarda pulunu ələ keçirməkdə iddiam edilənlərin növbəti məhkəməsi baş tutub. İşə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əfqan Haciyevin sədirliyi ilə baxılıb, təksirləndirilənlər Şücayət Əkbərov, Koçəli Cəbiyev, Zöhrab Şirinov və Akşin Hüseyinovdır. Məhkəmədə təksirləndirilən Aksin Hüseynov ifadə verib, o, digər təksirləndirilən üç şəxsin telefon danışıqlarının çıxar olmasını istəyib. Onlar mənim ifadəmin dəyişdirilməsini tələb edirlər, mənə qarşı təziq edib hədəliyirlər. Onlar qohumlarımın üstünə adam göndəriblər ki, ifadəmi dəyişim, deyə Aksin Hüseynov ifadəsində bildirib. Bakının mərkəzində qədim binalardan birinin eyvanı uçub. Bakının mərkəzində binanın eyvanı uçub, hadisə paytaxtın Məhməd Əmir Rəsulzadə küçəsi 800 ünvanındakı binada baş verib. Belə ki, binanın üçüncü mərtəbəsində yerləşən mənzillərdən birinin eyvanı uçub, eyvan yararsız vəziyyətə düşüb. Hadisə nəticəsində xəsarət alanların olmadığı bildirilir. Vövqadə Hallar Nazirliyinin mətbuat qilmətindən faktı təsdiqləyərək həmin ünvandakı qəza ilə bağlı məlumat daxılı olduğu bildirilib. Yol polisi onlar çəkən sürücülərə xəbərdarlıq edir. Cəlmələnə bilərsiniz. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yol hərəkətə qaydalarını pozan, yol polisi tərəfindən saxlandıqda təbəssüzlük göstərən və onların videosunu çəkərək sosial şəbəkələrdə yayan bəzi sürücülərə xəbərdarlıq edib. Məlumatda deyilir ki, son vaxtlar yol polisi əməkdaşları tərəfindən saxlanılan bəzi sürücülər bilərəkdən inspektorlara qarşı qələzli hərəkətlər göstərərək təbelsizliyi nümayiş etdirirlər. Onlar bu cür vəziyyətləri avtomobildə quraşdırılmış video qeydiyyat cihazı vasitəsilə qeydə alaraq sosial şəbəkələrdə yayır və özlərini haqlı çıxartmağa çalışırlar. Bəziləri isə həmin videolarda yol polisinə qarşı tabisizlik göstərməsini, cərimə yazılmadan yola davam etməsini qəhrəmanlıq kimi qələmə verməyə çalışırlar. Günün sonuncu xəbərinə diqqətinizi çatdırırıq. Bakının Nəsimi rayonunda yol çöktü. Bakının Nəsimi rayonunun Həsən Əliyev küçəsində avtomobil yolunda asfalt çöküb. Həmin ərazi bir neçə gün öncə çökmüş və təmir olunmuşdu, ancaq bir neçə saat əvvəl yolda yenidən çöküntü meydana gəlib. Hadisə yerinə Dövlət Avtomobil Yolları Agentliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Hazırda bu istiqamətdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb, tıxac müşahidə olunur. Bu günün bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.